رجی میں درد دل سے یہ بات کرتا ہوں آج ہم نے جو دین کے خادمین کے ساتھ حشر کیا ہے نا اس کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے کیونکہ رب تعلیٰ نے فرمایا ہے انََََََََََ الزینہ یوحبون انتشی الفاحش لذینہ امن الحمٰ عذاب العلیم الفط دنیا بلآخر کہ جو بندہ فحاشی کو پھیلاتا ہے اور محبت کرتا ہے اس چیز سے اس کو اچھا سمجھتا ہے اس كو پسند كرتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے کہ آج ہمارے اوپر یہ حالات نہیں ہیں ہم فحاشی نہیں پھیلاتے اور فحاشی بھی کئی قسم کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ جب مسجد کا کوئی خادم ہے مسجد کا کوئی امام ہے مسجد کا کوئی خطیب ہے اگر اس سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے کیا اس کی خبر نہیں آتی آ جاتی ہے نا فیس بک پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے کہ جی یہ فلاں مسجد کے امام صاحب نے یہ غلطی کی فلاں مدرسے کے قاری صاحب نے یہ غلطی کی تو اس کو پھیلایا جا رہا ہے حالانکہ شریعت اس کا بالکل بھی قطن اس کی اجازت نہیں دیتی یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اور یہ آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث اس آیا مبارکہ کے ماتحت یہ فتویٰ دیا تھا کیونکہ اس وقت ایک عالم دین سے غلطی ہوئی تو لوگوں نے ان کو پھیلانا شروع کر دیا تشہیر کر دی اشتہار لگانا شروع کر دیا کہ ایک عالم صاحب نے یہ غلطی کی تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ آیت ساتھ لکھی تھی کہ جو بندہ فحاشی کو پھیلانے کی جستجو رکھتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اس کی وضاحت بھی میں کرتا ہوں کہ حضرت جی جب ہم نے ایک مسجد کے عالم دین کی عزت کو اچھالا دوسرے بندے کو جا کے بولا کہ یار اس نے یہ غلطی کی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس سے دور ہو جائے گا نا کہ یار یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے اب ایک عالم دین سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو وہ اس غلطی کا ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہو رہا نا نقصان تو نہیں نہ ہو رہا تھا وہ اس کی اپنی غلطی تھی لیکن ہم نے نقصان کب کیا ہم نے نقصان وقت کیا کہ ہم نے جب لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یار اس بندے کی یہ غلطی ہے پھر اس کے ذہن میں شیطان نے پھر اور وسوسے ڈالے کہ مولوی ہوتے ہی ایسے اب ایک بندے کی بات تھی انگلی کس پہ اٹھی مولویوں پہ انگلی کس پہ اٹھی دین پہ اب کسی کے سامنے بات کرنا وہ کہتے ہیں حضرت جی مولوی بندے ہی نہیں ٹھیک ہیں کیوں جی کیا ہوا ہے وہ جی ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے اس طرح کام کیا تو یار وہ ایک بندے نے وہ غلطی کی تو پھر بدنامی کس کی ہوئی سب مولویوں کی بدنامی کس کی ہوئی دین کی فحاشی کہاں سے ہم نے پھیلائی وہاں سے پھیلائی جب ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا جب ہم نے ویڈیو بنا کر فیس بک پہ ڈالی اور حضرت جی فیس بک پہ پتہ نہیں کس کس طرح کے بندے ہوتے ہیں مسلمان بھی ہیں یہود بھی ہیں ہر بندہ ہے تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے دین کی یہ وہاں پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے ان کی بات کو اچھالا جا رہا ہے تو ہم اس کو دبا دیں وہ اور مزید اس کو اوپر بڑھائیں گے اور یہ بھی حقیقت ہے میں میں بھی دیکھتا ہوں نا مجھے بھی نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ کوئی اگر اچھی بات ہو سوشل میڈیا پر تو اس کو زیادہ نہیں پھیلایا جائے جو بات دین کے خلاف ہوگی وہ حضرت آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ یار اتنا اتنا دنوں میں اتنا بندوں نے دیکھ لیا یہ دیکھے کتنا بڑی سازش ہمارے ہمارے خلاف ہوئی اور ہم بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پھیلائی جا رہے ہیں اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت اگر ہمارے ابا سے کوئی غلطی ہو جائے ہمارے والد گرامی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہم اس کی بھی ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں نہیں نہ بھیجتے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہم اس کی ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں <تصفح> نہیں کیوں ابا حضور محلے میں عزت کوئی نہیں رہے گی والد جو ہے وہ ہمارا جسمانی باپ ہے ہمارے والدین ہمارے جسمانی باپ ہیں اور یہ جو علماء ہیں یہ جو دین کے استاذ ہیں جو ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں یہ ہمارے روحانی باپ ہیں کسی نے سکرات سے پوچھا تھا نا مالک الموت سے سکرات سے پوچھا کہ کس کا مقام زیادہ ہے والدین کا یا استاذ کا اس نے بولا استاذ کا مقام زیادہ ہے والدین جو ہیں وہ بچے کو آسمان سے زمین کی طرف لے کے آتے ہیں کیونکہ روحیں ساری آسمان پہ ہوتی ہیں ماں باپ بچے کو زمین پر لے کے آتے ہیں اور پھر استاذ جو ہوتا ہے وہ بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر اس کو آسمان پہ لے کے جاتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے جس سے وہ پرواز کرنا سیکھتا ہے تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ جو یہ جو مدرسوں کے استاذ ہوتے گئے یہ ہمارے روحانی باپ ہیں اب یہاں پر جتنا بھی بندے میری گفتگو سنتے گئے اس سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں کوئی چیز سیکھتے گئے تو ایک قسم سے ایک قول کے مطابق میں بھی آپ کا استاذ بن جاتا ہوں تو حضرت جی ہم تو اپنے جسمانی باپ کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ان کی بات کو ہم تشہیر نہیں کرتے پھیلاتے نہیں کہ ابا کی بے عزتی ہو جائے گی تو پھر جو عالم دین گئے اس کی ایک غلطی کو ہم کیوں اتنا اچھالتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے کیا وہ نبی ہے معصوم ہے غلطیوں سے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اچھالا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اور جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے یہ حرام ہے یہ جو آج کل یہ اسلامک ویڈیوز بنا کے ان کی تجلیل کی جاتی ہے یہ حرام ہے یہ اس آیت کے ماتحت آتا ہے انتشی الفاق تو فلزین امن العم عذاب العلیم الفط دنیا والا اس آیت کے ماتحت آتا ہے